اللي بيجيب السعادة لقلبك وروحك هو توكلك على الله، ما رح تقدري تحقق اللي بدك اياه وتضلي مبسوطة الا من خلاله، الباقي كله وهم وامال مزيفة وبتاخد منك ثمن غالي لتحصلي بالنهاية على كل شيء الا سعادتك وراحة بالك، خليكي قريبة من رب العالمين واعتمدي عليه بكل شيء ما بتقدري تعميه لوحدك، بعمرك ما تنسي انه خلاصك وسعادتك الحقيقية هني دايما بإيد الخالق.